multimodal <muchas> siti sene pasu basi se mara gul වට පවුරේ උනු විසි හතරර අපේ මුන්නිල්දන දෙන යුකයක් එෙලි වට <laughs>